Мене звати Віктор Схиленко, мені 30 років і я вважаю, я успішний іровець незалежної України. Я народився в селі Лимани, що на півдні Миколаївщини. З Лиману я почав займатися громадською діяльністю ще в шкільні роки, і пізніше перейшов на місто Миколаїв, де навчався в університеті. Мої батьки і моя бабуся надихнули мене і показали, що маленьку батьківщину потрібно любити для того, щоб велика батьківщина наша розвивалася. Виграв вибори, став депутатом. Помагав людям в дитячому садку Лиманівському реконструюватися. Це був перший мій успішний проект. Після того, як пішла реформа децентралізації, я вирішив стати заступником голови територіальної громади Галицінівської. Є закони або реформи, які впроваджує уряд України, а є щось нове, яке потрібно на сьогоднішній день для сільських громад. І це була якраз освіта дорослих, яку я і мої колежанки, Вклали немало зусиль і створили на території громади маленької громади кількості дев'яти тисяч населення і шість населених пунктів, чотири філії центру освіти дорослих, де і є швейні майстерні, є гончарня, є просто хаби, де люди можуть зустрічатися і спілкуватися, і виробляти різні кедмейківські вироби і також в подальшому її реалізувати, бо для нас було важливо, щоб саме бідність і саме малозабезпеченість в нашій громаді вона знижувалася і, відповідно, люди, люди навчилися заробляти кошти. Хіти розвиваються, громада розвивається, повіссіди розвиваються і це дає великий поштовх для розвитку ну, України. Долучився до команди громадської організації «Мрій Діті», а пізніше до проєкту уряду «Діє бізнес», де я працюю як проектний менеджер і за допомогою проєктів реалізовую різні івенти, різні інфраструктурні і освітні проекти в місті Миколаїві і Миколаївської області. Мої особисті плани – це просто бути хорошим професіоналом у своєму напрямку, це проєкт менеджменті. Хочеться працювати не тільки на території Миколаївської області, а й допомагати уряду України, щоб там свої знання, свій досвід впроваджувати в круті проекти, які допоможуть нашій державі ставати сильною європейською державою, щоб на нас рівнялися. У нас є чудовий потенціал, і у нас є чудові молоді люди, які якраз через 30 років вони стануть вже більш зрілими, більш дорослими, і в них вже будуть діти і внуки, і які вже будуть мислити зовсім по-іншому. Не буде в нас стереотипів, у нас буде єдиний погляд, успішна країна це Україна.